Nyt ollaan siirtynyt Viking Line Amorellalle. Mitä sä osaat kertoa tästä aluksesta? Kyllä mä osaan tästä vaikka mitä kertoa. Tämä on oikeastaan koko, koko uransa, lähes koko uransa ajanut tätä Turku-tulman väliä. Ja tää on valmistunut tuolla kroatiassa Splitissä vuonna 1988 ja silloin tää luovutettiin Viking Linella. Semmoinen 176 metriä pitkä matkustaja-autolautu. Onko täällä jotain sisaraluksia? Täällä sisaralus on semmonen kuin Isabelle-niminen, entinen Isabella, joka jo aikoinaan myöskin tätä turku ja myöskin Helsinki-Tukkolma-väliä. ajaa nykyään tuota, riika, riika tukkolma Inna Mitäs meillä on seuraavaksi ohjelmassa? Meillä on tässä nyt ohjelmassa seuraavaksi semmoista, että kohta mennään aamiaiselle, varmaan tässä seuraava tunnin sisällä. Ja sitten ihan Turun kaunista saaristoa ja ehkä käydään saunassa. Ja sitten tuossa kahden aikaa tullaan Maarianhaminaan. Ja Maarianhaminoissa sitten vähän aikaa pongoillaan muita laivoja. Ja sitten kello 16 niin siirrytään tuohon Rosellaan. Ja Rosellolla me taas tulimme tunne tai matkustamme Kapeertsilla. Oli huomenna kaikille. Laivamatkalla on tänään on torstaina 11. päivä syyskuuta ja kello 8.45. Turun satamasta irtaannut hetki sitten ja ollaan tässä tassa amorilla laivassa. Ja tosta on to 5 tuntia. Marjahaminaa ja Marjahaminassa sitten alkaa itse toiminta. Laivoponkaus. Kauvitaan, siellä on laivoja, mitä ponkaus. Keli eikä parempi voisi olla. Tämmönen puolifilminen. Aika lämmin keli on luvassa. Ja on luvattu 320 astetta. Ja aurinko on paiste. No, Joni. Niin. Mitkä on fiilikset? Tässä vaatii ihan kuulleet talviturkin mukaan, että pärjäis, mutta täällä on tosi lämmin keli, että... no, Vähän sen tuuleen piti olla ihan tyyntä, mutta tähän merellä varmaan koskaan on tyyntä. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Nyt näkee tän Turun saaristo ja tän laivareitinkin sitten, niin päiväsaikaan. päiväsaikaan, että mitä reittiin näitä laivat sitten kulkee. Ihalaa maisemia ja saatetaan elämästä. No näinpä. No ainakin täällä on vähän uudemmat puhelimet kuin varoissa. Joo, se on näyttäisi olevan nyt nyt, tota, mikä tässä on? Mikä täs on tota, ja, ja vähän on isompi hyttikin Se on totta. Joo. Mutta missä meidän televisio ei edelleenkään ole? Ei oo edelleenkään telkkaria, mutta mulla on kyllä varatelkkari mukana. Miten me saadaan nyt kuluma? Mä kyllä lähinnä ajattelin, että olisiko kaljottelu ollut kivaa, mutta tähän tämä maailma on mennyt. Mennään jahtaamaan pokemoneja. Kyllä! Tässä kulkeekin MT Kiisla sopivasti rinnalla Oli noin salaattipöydät puoliksi jo syöty Niin en ollut niitä kuvata Mutta tällainen aaminen vaan ylemmäksi ja ylemmäksi. Takin mukaan, mutta eihän se nyt kerrankaan päällä, että. voi, voi, ai voi. Se ai ei, ei aina lotossakaan voi koittaa. Aivan toimii että... kyllä. kyllä. Joo, tosiaan ollaan täällä Amorella. kyllä kannella ja. No niin, nyt voisitte ilmailusta asiantuntijana kertoa, että mikä tässä on. ei päästy, mutta saunassa tuli käyty Oikein kahden kiukaan laitos, eriomainen. Nyt ollaan täällä Seaside Cafessa. Näin on päivä tanssi tanssittua Wiggamoralla on saapamassa Mariahamina maalla. Todellisuudessahan me ollaan jo kirjesti jonottamassa 6 kannella ulos päästyä kaikkien kanssa, jotka vaihtaa alusta mariahaminassa. Ne kulkee suoraan putkea pitkin Viigon crazyin, kun me taas mennään maihin. Nyt näkyvä kuvamateriaali Viking Amorelasta on kuvattu vuosi sitten, syksyllä 2015. Toivottavasti piditte Viking Amorella videostamme. Seuraavassa eli kolmannessa jaksossa kuvaillaan muutamaa alusta Marjahaminan satamassa. Tervetuloa mukaan!